الحمام مكان للرفاهية عندما تذهب إلى الحمام إذا نظرت حولك في الضوء الخافت وعلى الرغم من البخار الساخن ستلاحظ وجود الموظفين دائماً للمساعدة من جهتك يمكن مساعدة الموظفين عن طريق الحفاظ على نظافة الأرضية بحيث يجب أن تكون الأرضيات أكثر أماناً للموظفين وغيرهم من الأشخاص للمشي عليها حتى لا ينزلق أحداً أو يسقط يقول صديقنا إيكو إنه رأى ذات مرة حماما جميلا ومشرقا. مضاءا بضوء النهار، يتم تهويته بشكل طبيعي، وكان الجميع يشعرون بصحة جيدة وبالأمان من الحوادث. قبل اختراع الكهرباء، كانت الحمامات تجلب ضوء النهار من الثقوب الموجودة في أقببتها وقبابها، وما زالت تلك الثقوب موجودة، لكنها ليست مرئية دائما، إيكو موجود هنا لتذكيرنا بأن الفتحات يمكن أيضا أن تسمح بدخول الهواء مما يجعل الموظفين والناس وما بين الحمام أكثر أمانا وأكثر سعادة